Про сесію Смілянської міської ради, що планується 25 січня, виноситься проєкт рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік. Це традиційно пов'язано із трансферами з обласного бюджету та зверненнями головних розпорядників коштів. З обласного бюджету отримано 1 мільйон 260 тисяч 646 гривень на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. За рахунок освітньої субвенції ці кошти стримуються. В головному на управління освіти на виплату заробітної плати з нарахуванням. Але 300 тисяч не вистачає, це депутатом да. депутатам роздуму. І іншим пунктом отримали теж інші субвенції з обласного бюджету в сумі 20 тисяч 398 гривень. Це теж виплату освіти на виплату стипендії переможцям Олімпіла. Другий розділ – це у нас перерозподіл бюджетних коштів, а саме пропонується збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику виконавчому комітету в сумі 300 тисяч гривень на програму поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час проведення служби на 22-23 роки по програмі в сумі 300 тисяч гривень за рахунок зменшення резервного фунту. В другий пункт збільшується бюджетні призначення головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства, а саме по програмі розвитку житлово-комунального господарства. По загальному фонду в сумі 40 тисяч 827 гривень. Це для погашення процентів по лізингу, і по спеціальному фонду в сумі 230 тисяч 445 гривень. Ці кошти це кредиторська заборгованість. Вони були профінансовані в минулому році, але до останнього катачистів були не проведені. Це теж за рахунок зменшення резервного фонду в сумі 271 тисяча, 272 гривні. Залежим пунктом ми збільшуємо бюджетні кошти в сумі головного розпередника виконавчого комітету, в сумі 90 тисяч, це по програмі з виконання державної соціальної програми «Національний план щодо дії реалізації Конвенції ООН». Це для придбання генераторів по дитячих будинках. Іншим пунктом ми збільшуємо бюджетні призначення в головному розпоряднику управління освіти молоді та а саме 74 тисячі по дитячому садочку 23 на придбання генератора і 200 тисяч теж на придбання генератора для їхнього сервісного центру обслуговування закладів освіти. Це теж зарахуємо зменшення бюджетних призначень по резервному фонду в сумі 274 тисячі. І у нас перерозподіл. У нас Резервний фонд був 12 мільйонів 356 467, зменшується до 11 мільйонів 429 195.